За нагороди змагалися 136 атлетів із восьми областей України, де культивується різновид олімпійського виду спорту тріатлон. Про це журналістам Суспільного розповів головний суддя змагань Кирило Кривонос. На цих кадрах старт учасників Чемпіонату України у категорії аматори. В <рес> минулому році цей пляж було відремонтовано, та в нас виникла ідея провести тут змагання. Локація дуже нам сподобалася. Є можливість провести плавательний етап та біговий на даний момент. Спортсмени Зараз Спортсмени пливуть. Це один кілометр на відкритій воді. Протягом дистанції учасників супроводжує Чувен та два сапи з нашими рятувальниками. Після виходу з води біговий сегмент. Після виходу з води спортсмени переодяглися у транзитній зоні та вирушили на бігову дистанцію. Маршрут завдовжки 5 кілометрів організатори проклали набережного правобережного пляжу та сусіднім парком енергетиків. «Атмосфера – супер! Ось біжить у нас перший учасник по любителям. Щільна боротьба, відмінна локація, не потрібно перекривати рух автотранспорту у місті. Всі цікавляться, що відбувається. Тобто популяризуємо новий вид спорту як можемо». Перемогу серед аматорів здобув Віталій Ділов, Дніпровський спортсмен-аматор тріатлоном захопився кілька років тому. Каже, працює адвокатом і таким чином намагається триматися у тонусі достатньо конкурентна боротьба. Доволі конкурентна боротьба. Єдина, напевно, є деякі збіги у календарі, адже не всі спортсмени зуміли прибути до Запоріжжя, але виступом загалом я задоволений. Найстарший учасник аматорського старту, менеджер Дніпровської агенції на Олег Йодка. Каже, задоволений, що у 58 років отримав новий досвід та фінішував на дистанції не останнім. Я, я вообще поліатлоnist. Бігаю, стріляю, плаваю. Зараз захотів спробувати себе в акватлоні. Ну, нічого, перший раз, думаю, є від чого відштовпуватися.» Черговий етап національного чемпіонату з акватлону відбудеться у Черкасах 24-25 липня, сказав головний суддя змагань Кирило Кривонос. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.